руше щоб ім прома у мене ще в ери колесвей вмру і умру а шалом я хай шалом шалом малиновий гай колистраге я хай шалом И Я вам все шалом! Шалом алейну ми аль куле Сраэль! Я, Рене, на, на русском языке прочитай, як словам його громко! «Любень щой в, в небесах, мир подари нам і спасення! Дай народу твоему и воскликнуй всі амінь! Даруй нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир, даруй нам мир і народу твоєму!» Амен! Амен! Амен. А ну що он